ای میرے بخت نال کر بلو والے پیر میرے رکھ والے نے بلوال پیر رکھوال بلوال پیر رکھوالے نہیں گھر بلوال پیر میرے رکھوال رکھ رکھ رکھ صدقے جا سنین تو تم سد کی شان کی شاندی سنا کی شان اے نادی, کی شان اے, نادی اے شہزادے آپ نبی, نبی نے پالے نے کر بلواد پیر میرے رکھوالے میرے پیر ادیلے لال میرے رکھوالے مے پیر ادی لال میرے پنج پنجتن میں ابدارا میں بھی دا حق دارا میں بھی دا حق دارا حسن حسین دے دیوے میں کربلے پیر میرے رس والے جڑا ہسن دے اس دیے بالتا ذرا دونیں ہاتھ چکے پالے جڑا مولا ہسن دے اس دیال ہاتھ چوکے کہنا حسن حسین دے بالے بال کربل پیر میرے والے نے کربل والے پیر میرے رکھ والے نے رکھوالے کسی پڑھنا ہاتھ بلند کر کے کہنا حیدر مولا مولا حیدر مولا حیدر مولا, مولا, حیدر مولا حیدر بولا بولا بولا نا در پج تن دے کسی پڑنا میں بھی ہے در ہے در کرنا میں بھی ہے در ہے در کروں میرے تھر بچ نور اجالے کر والے پیر میرے رکھوال میں پیر علی دے لال میرے رکھوال پیر نے جگدیو خدا دی قسم او پیر جگ افر صاحب پائن پاگاہ منظور نظر ہو اے دنیا دا کوئی نہیں میرے لجپال انی دی عزت دین mm -hmm. لج پالی وہ جوز کریں لج پالی جکھے میرے سر تو ٹالے نے کر بلوال پیر میرے رکھوالے کر بلوال پیر میرے Oh, oh, جنت لے سیاد آدے جو بیگ بوئے سیاد آدے جو بیگے او ہی کی لوگ نصیب والے نے گر والے تیر میرے بل والے پیر میرے رکھ والے لے اور بڑا